В кабінеті директора Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні та в його будинку правоохоронці провели обшуки. Причина закупівля томографу для медзакладу вартістю 16 мільйонів гривень, який так і не було встановлено. Повідомила речниця Запорізької обласної прокуратури Яніна Безугла. Дома перевірили ноутбук і телефон. Це дома перевірили і подивилися, що там шкафа. Все на роботі вилучили документи ті, які відносилися до закупівлі томографа на перевірку, як вони, правильно чи неправильно була проведена закупівля цього томографа. Ну, а суть в чому, що тамограф закупила лікарня, але його не встановили. Ще. Наперед зробити… Ремонт приміщення під томограф неможливо, тому що воно робиться під тип томографа. Тому було зроблено у нас ще літом коригування проекту і грошей на проведення капітального ремонту не було. Бо є постанова Кабінету міністра, яка не додає можливості в період війни проводити капітальний ремонт за бюджетні кошти. Тому ми зверталися до організації, на, нас, на наше прохання відкликнулося ЮНІСЕФ. Вони провели криті року проект, який був зроблений у 2021 році. Провели тендер на проведення робіт і зараз, вже більше місяця, з 10 січня, їх, будівельники, які виграли тендер, вони проводять ремонтні роботи для того, щоб облаштувати приміщення під таморов. Тобто це основна загвозка в тим, що у нас не встановлений таморов. В поліції деталі обшуків не розголошують, повідомила решниця Нацполіції області Анна Ткаченко.